Вони прямо живуть у нас під домами, Пакетики. А ми потім їх збираємо і, і, і знову Бо так привозять мусор. Оце а так воно привозить. Бачить приряд коло шо жилих домів. А воно туди летить. А ми тоді виходимо і собираємо да. і пакет і веземо сюди далі або палимо. На подвір'я Тетяни Міщенко регулярно залітає сміття зі звалища. Жінка розповідає два роки тому. Місце утилізації обмежили кар'єром, звідти сміття не розліталось. Це було, ну я не знаю, даже буквально там якихось півроку. І він переповнився. Ніхто далі не горнув, все воно пішло, все почали заповнятися всі ці, і все почало засипатися по всіх окраїнах, і далі вже як безконтрольно пішло, сипатися, де хто собі заманеться, все роздувається. Була підпалена тут звалка ця. І дим доносило аж до нас туди, майже аж до кургану. Був добрий стовп диму, і горіло воно майже до серпня місяця. Дуже довго горіло. Депутатка Новоодеської міськради Ірина Панамарьова говорить, нині стихійне звалище займає близько 10 гектарів. Оце офіційно затверджений смітник. Е, прийнято рішення про розробку проєктної документації. Оце сторожка ось, ось знаходиться. Оце ми зараз з вами знаходимося тут. Оце землі запасу. Ось, ось офіційна межа 4,5 гектара згідно кадастрового номера. Ось його межі. Протягом години на стихійне звалище заїхало 5 автівок. Вантажні сміттєвози та легкові з причепами. З них викинули сміття. Це все попід прибрали, поставили тут будку і ми контролюємо цей процес. Щоб кожного посилаєш туди, на місто, другий раз навіть їдеш з ним, покажеш де що. Їдуть і сиплять туди, ми всіх посилаємо, просимо, кажемо, розказуємо. Вони нас маюкають, що нема де, і оце така проблема. Я коли був бульдор, я горнув. Він поламався, ну, дуже поламався. Всі Три роки горнув, він старий, старший за мене, мені 60, тому йому більше. Усьо, працювала техніка, частина цього сміття, грузи вантажились на автомобілі, перевозилися. Проблему почали вирішувати у 2021 році і мали певні результати, говорить заступник новоодеського міського голови Ігор Журба. Завершили стратегічно-екологічну оцінку на сміттєзвалище та виділили земельну ділянку. Але єдиний бульдозер, який горнув сміття, зламався. Рішенням сесії виділено додатково 50 тисяч, наразі є 94 тисячі на його підгортання. Зараз ви можливості залучення важкої техніки, але це коштів бракує. Комунальному підприємству «Правопорядок», яке займається вивозом сміття та утриманням звалища, з міського бюджету було виділено мільйон гривень на придбання трактору. За таку суму можна купити вживану техніку, що заборонено тендерним законодавством. Я написав клопотання нове щодо придбання нового бульдозера. нового Це порядка 6-6,5 мільйонів гривень. Як це будуть розглядати депутати міської ради, керівництво, яке приймуть рішення, я не знаю. Ми зараз продумуємо можливість огородження даного сміттєзвалища сіткою, щоб не розносились ці пакетики. За словами директора комунального підприємства «Правопорядок», за наявності бульдозера стихійне сміттєзвалище приберуть протягом тижня. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.